Привіт друзі, сьогодні у нас на огляді Акумуляторний перфоратор DEVOLT DCH 273 І так, чому він до мене попав? Значить у нього пропав удар Коли ми його розібрали Що ми побачили? Ось такий вал З інструментальної сталі Скоріше за все, що вона цементована Це сталь І ось така сфера В якій є отверстия і цей вал запресований в це отверстя. Його банально розірвало. Тобто тут з'явилася з часом мікротріщина і він лопнув. Пропав у нас удар. Це перша причина. Інша причина, значить, ось коли ми виймемо цю бочку. Значить, на цій бочці, це я колечко дивився, підбирав. На цій бочці, значить, стояло рідне кільце, ось воно, воно банально репнуло. Чому воно репнуло, не знаю, я його не розірвав, а воно було репнувши. Тобто воно, коли я витягнув цю бочку, банально розсипалось. Значить, по якості цього перфоратора, що хочеться сказати. Ось попала тарілочка, у нас тут стоїть тарілочка, яка підпружинюється і покоцала нашу гільзу. Значить, як це все діло працює? <кій> оцей ось вал з полусфери. заходить у нас ось як це правильно називається шатунно-кривошипний механізм чи як ну не знаю як правильно це сказати тобто тут ми бачимо також виброту полусферу це все діло заходить ось сюди ну ось вона у нас упала якось так це все виглядає двигун Крутить у нас цю шестерню, шестерня в свою чергу вращає вал, на яку надіта ось така шайба І в неї заходить це все діло Оце все діло у нас при вращенні і сміщається, тобто вперед-назад, це все крутиться вперед-назад В свою чергу <кій> смикає нашу цю гільзу і в цій гільзі вже ця бочка Производить як в звичайному Перфораторі удар Значить по великому недоліку Чисто на мій погляд Як я для себе це бачу беремо звичайний перфоратор звичайною силою удара Точно така як тут там, В районі 3 джоулів Це у нас макіта Пістолетний, це в нас акумуляторний І що ми бачимо Тобто який діаметр Тут цього пальця і надійність, яка в нього в свою чергу, і який діаметр тут, і яка надійність у нас тут в свою чергу. Ну, ось якось так, ви купуєте там в районі 400 баксів чи євро таке гівно, яке потім ламається, яке практично нічого не відпрацювало. Все інше залишається на ваш розсуд. То була суто моя думка. Я себе не рахую професіоналом, але людина, яка часто розбирає інструменти, яка може зложити свою точку зору на рахунок качества інструменту. Все інше залишається на ваш розсуд. Якщо вам відос був корисний та цікавий, палець до гори, всім миру!